ڈسکرپشن میں <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> لنک موجود ہے آپ یقین گالیاں دینے کا آپ کو دل کرے گا بنا تو لیے آپ نے یہ دیکھیں انڈا کوٹالا ود نان تیار ہے آپ کھائیں گے